Так, не пригаємо, не пригаємо, спокійно. спокійно, Зачем пригаємо? Не пригаєте! Всі спокійно ходимо, все як наче нічого не случилось. Значить, друзі, дивіться, що в нас тут. Е, які вони стали. Ну, ось такі трошки маленько підросли. Трошки. Ех, ви мої, Ану.. Давайте вас покажем хоть людям. Ох, у тут жарится, надо, чтобы двери... Ну что, напоминаю, в предыдущий раз мы пробный вариант брали, был 130 кг самец, Ну, не самый больший. Мы выбрали, какой был тут, біля виходу, чтобы его сразу раз и вытолкнуть. Так и сделали. Ну, то есть, были и большие варианты. Ну, то есть получается, у них сейчас вес... У них же різниця тут у 8 днів, з меншими 8 днів. У них получається вес, ну 10. 10. Ну 10 днів. Ну вес получається у більших кілограм 135 десятак. Може, тут один є, де він? Друзі, не забувайте. Вікна види. Не забувайте хвостик ставити уверх. Бачите? О, бачите як? Уверх. Ось оцей. ось оцей. ось ось До 140 ось ось ось, наверно, ось Оцей до 140 ось ось ось ось ось ось ось ось да ви мене зіб'єте! А ну! ось Оп! Всё, я так мотаюсь тут. <плес> Слышь мои тюлени. Ну что, друзья, растут. А ну, вы их тоже давно не видели. Скажите, растут или нет. И смотрите, как, как тут везде чисто, вот, везде полы чисті. А вот этот уголок, вот именно вот этот сам квадратик 2х2, вони ходять в туалет, і тут п'ють воду, і воно розмакується, і вони його самі толочать ногами, що куч немає, виходить. Диві, прям прямо прохода не дають і все. Ну а так а що? Вікно... Е, диві, це кусається. Вікно відкриваю. Ну, думаю, щоб не так жарко було. Утром захожу, а вони отута лежать і нєкотири лізуть наверх. Тобто їм холодно. І я вікно закриваю. Лучше так днем я двері відкрию, У них тут свіжий воздух, на дворі сонечко, тепло. А на ніч закриваю і тоді вони сплять, ну отак, грубо говоря, візде, крім цього уголка. Тобто їм не холодно. А якщо відкриваю вікно на ніч, отут друг на друга лізуть. Я думаю, отож у мене одне порося розчахнулося і виліз геморой. Ну, давно, ще перший. Отож вони лізли на нього, може всі повлягалися, а виліз Геморой. Коли воно розчахнулося, було, може там з вікна їм дуло і вони лізуть друг на друга. А так нормально. Ну, оце почнемо їх... Почнемо під підпаску вбирати. Ну, в наступному місяці почнемо може там первих перших чисел будемо вбирати Тут у нас їх стало менше, чого менше того, що їх було ізначально 22, потім одну свинку ми забракували, кав... вірні кабанчика Ось те, що розчахнулося, двох перевели в той сарай, дві свинки і одного вбрали на м'ясо, тобто мінус виходить 4, зараз їх тут 18 штук. Ну я так для себя наблюдал. Ух ты, диво, яке. Наблюдал, то вони, Их сюда можно где-то штук 25, а то даже якщо зима, штук 30. Ну вот, к примеру, сюда еще можно с десяток смело кинуть. Да, будет, так, не сильно много места, ну тут им места и не надо много. Короче, вот так. Все так и есть вода. Робе, ці паївки не опускають, цей виводок, предидущі дуже опускали, що я сюди накидував хомути, бо постійно опускали паївки, ці не опускають. Так, дві паївки є, що, так води набрав, конденсата не нічого немає, все сухо, тепло, ну шикарно тут, що сказати, у них тут все супер-пупер. Такого розказати, що тут? Та нічого. Насипаємо і воду набираємо раз, раз в день. Каждое утро набираємо воду, шланги в колоді з і насипаємо. Ну теж зараз прийшли, що тільки тікайте. що тільки тіка втрим насипаємо корм. <плес> Ох ти ж дика яка. яка? Ну, короче, так. Попідростали, так, да, Вік? Ти от зараз дивишся, як зритель, попідростали чи ні? Пішли трошки. Ну, я вже знаю, що кілограм 130 – це найменше, бо вони ж теж кожен день набирають. Кожен день набирають. Ще до кінця місяця наберуть, ще до кінця місяця у нас почти 20, 21 день. Дайте вийти. От, до кінця місяця ще 21 день. Ще кілограм по 15 накинуть це мінімум на себе. Ну, якраз буде нормально. От іменно тоді якраз можна буде їх і убирати. Хай не всіх там прям е, до паски. Якась частина, може, залишиться. Ну, нам спішити ніде, тому що ми там пролетіли по опоросам. Я вам зараз покажу, по яким опоросам. Пошіть, покажу, що я далі роблю. Пока йдемо туди, куди я йду показувати. Корма я так і роблю. У мішалки заколотив. У мене, виходить заколачувати зараз 50 кг. Ось я заколотив, гровера 50 кг. І за те, що я роблю 50 кг, ну так, не сильно вимішується. Тобто, і я що роблю? Я роблю, беру таку лопату, у мене спеціальна кормова. Їх у мене оце одна і ще. Дві є нові, на запас. на запас. І я так ось, це все риме, разів отак 5 роблю. Ну це я так роблю, якщо вони вже здорові, от як у мене. Зараз маленьких нема, всі здорові, ну такі, як ви бачите, там чуть менше, по 80 кілограм. Оце отак зболтнув і да, В день я даю дві отаких мішалки, тобто 100 кг уходить на мішаного гровера і плюс свиноматки. Свиноматки у мене просто зернова група, отрубі, ось в отрубі в мене і чорна макуха. Свиноматки у мене все відділи, їм я відносив <coughs>, на всіх в день, виходить, десь кілограм 22 в день. І 122 кг зараз уходить в день. 122 кг в день, за 10 днів в тонну 220 за 20 днів 2 тони 440 за 30 днів 3 тони 600 Почти 4 тони за місяць. Уходить в мене зараз зернової групи, то є готового корма. Почти 4 тони в місяць. Ось це що я казав. Щоб держати, держати можна і 100 штук, Ну, треба, щоб було чим кормити. Якщо є чим кормити, ось як я, Вийшов, так, у мене є поголов'я. Нездорове, але воно є. У мене спокійне, так сказати, серце спокійне, що є їх чим кормити. Не проблема там, там щось поробити, чи, ну тут то ми не вбираємо, чи зараз підемо в той сарай, я покажу, що я там роблю. Нема проблеми їх кормити і вбирати, це не так тяжко. Саме тяжко, це як їх багато, а треба чимось кормити, а це мені зараз кидається. Кормить нічим, за голову хватається, шукається і корм, де дешевше купити і так далі. Тому я завжди кажу, купляйте по сезону, гроші збирайте. Ось зараз ми будемо брати оцих допаски. я гроші буду відкладувати на слідущі корма. І там якусь частину вже відкладую. І так воно потихоньку-потихоньку, я щоб купитися на слідущі корма. Ось повните, в мене тут стояло оцих бігбегів аж ось по цюдово. Ось, що я тут єлі-єлі мог укрутитися, оці бігбеги стояло, їх вже скільки нема, так це тута нема. У мене штук 8 бігбегів стояло під навісом, де бойня, і гараж весь забитий, віз'є вже немає, оце, що залишилось, ну і повний той вагон. Бігбегів, і все. Тобто виходив воно, добре. ось я прикинув, почти 4 тони в місяць, 4 тони, це скільки розходів треба, зараз кожен місяць втратить, а я про це не думаю, бо я взяв Тон 50 и все. Да, сейчас воно, как бы увеличенный расход, то, что все уже поподростали, здоровые, едят хорошо. Ну хотя все уже притормаживают поедину. ну воно каждый по разу, я уже знаю. Сейчас там в течение следующего месяца, там, больше половины тихо берем, уже корм, бууууууууу, опустится там на 1,5-2 тонны, ну к примеру. Потом опять начинает так расти, потом убираем опять, опустился, потом молодяк поднимается, и пошло опять на рост. То есть воно... Волну обращаю, как ціни на... Покажу сейчас на ветра, на лопату. Вот так же и тут. Ну ниже нема, только выше все время. Ну а так, колотю в бетонные мешалки, доколачиваю вручную. Стараюсь все поважити. Ну как, оно же не будет. Ну хотя, таке... я уже примерно знаю, мы поважаем там, что надо. премікс, слои, все. А все остальное кидаем на глаз, бо все знаем, сколько примерно. Ось у мене, ось, допустимо, як воно все виглядає. Ось соя подроблена. Соєвий шрот, соєва макуха, хто як називав. Соя. Це в мене отут наміжаю я свиноматкам. Це свиноматка, бачите, воно темне, бо е, виходить отрубі, висівка і чорна макуха, і зернова група. А це в мене е, чорна макуха, семечки. О, чорна подроблена. Треба її теж зробити зараз мішків. Вона в мене в мішках. 4. Мішка 4, так, треба да, подробити. Пішли далі. Ага, дивіться, тут що я діла. Я беру оцей шифер, що я купив. Е, ну, покажу його, так. Да. Шифер, що купив. І я вже одну клітку зробив. Зараз роблю другу і покажу вам, як я зробив. Разделяю его длину пополам. Получается по, 80, по 85 или чи, чи По 86? 87. Разделяю пополам и там прикручу. Сейчас я вам все покажу. Что я сегодня купил? Тоже, вот я там клетку роблю, снял кормушку. Я ее сейчас буду чистить. Снял кормушку. Это Це... кто-то мне писал. Покажи кормушку из стиральной машинки. Вот получается, это ресивер. Доварил яшинку, ну, разделил пополам ресивер и доварил пластины такие. И вот получается, це это стиральная машинка верх ногами. Вот ножки от стиральной машинки. Они поподгнивало. Ну, оно пойдет, как бункер. И це стиральную машинку мы пока... Получається, стиральні машинки, бок Убрали і доварили Отак І поставили на цей ресівер Я тут чуть-чуть продлив шинкою Заварив і все Вона хороша і хватає до 100 До 100-20-130 кг. Потім у них починають мордочки вже туди не влазити. Ну влазять, їдять, як не переводять нікуди То влазять, ну а взагалі Тобто оце я з загороди там зняв Зараз покажу, як я там роблю я вже там одних зробив, одну клітку і перегоняю. І оце ж, зараз обчухаю все, ось зад стиральної машинки. В кого, хто знає, задня частина стиральної машинки. Ось, як міняється ремінь. Ми поставили, і попідва... точками поставили і все, попідварювали. Оце така, вона не стоїть у мене, бачите, нема в неї ножок. Вона, чого в мене так, бо я її до стінки ставлю і до стінки тупо прикручую і все. Ось вона, ця е, кормушка відкормила, по-моєму, год чи більше, як я зробив. Ну, я вже не пам'ятаю, ну більше року. Ось, бачите, є якісь проблеми? Немає. Зачем мені тратить по 5, по 6 тисяч, по 10 на ті кормушки? Що я кажу, краще отаке щось сколхозить, воно той самий ефект. Нікуди воно там не розсипає, так само росте, той бред. Та ви розумієте, що от кормушка, яка з Лучше свині їдять. Ну це повний бред, я більше бреда не Ой, Лучше свині ростуть. Це більше бреда я не бачив. У мене на простих. Ілі на таких, ілі зараз покажу дерев'яні з досок збитих. Кстати, теж вже пішов другий рік, казалось, з'їдять, все, робота, все чітко. І зараз теж мені там одну треба буде збити. Я покажу ось. І все нормально робить, і ростуть непогано, не хуже, ніж у тих у кого з увлажнителем кормушки. Не хуже ростуть. Якщо хуже, напишіть, Стас, в тебе ростуть хуже. У мене от з увлажнителем, в мене 5 місяців там, 140 кілограмів, 150 кг. Да, так, я ще, може, задумаюсь. Ну, поки такого не пишуть. Тому я вважаю, ростуть непогано на такому домашньому. От розходи, дивіться, елементарні. Лопата, вбирати навоз. Ось лопата, у нас вже просто вона стерлась там та, що була. Я стараюсь брати на навоз не тяжого, щоб легку. Ціна лопатки, ось сьогодні брав, 210 гривень. Це найдешевіше, було і дорожче. Рельсовая сталь. Та яка там вона, рельсовая сталь, ну це понятно. Відро, треба ось корм принести, однести. Пересыпать, мішалку засыпать, что-то сважать. Надо, надо. Вот два ведра взял. Два ведра. Цена одного ведра. 170 гривень. Вот 170 и 170. 340 плюс 210. 340, 400, 540 40, 560 гривень. Вот почти 600 гривень. Вот. Отдал и пошел в этот. І таких розходів багато. То лампи для порося, то такі лопата корита, то е шкрипки. І воно оцих розходів вистачає. А якщо ще куплять оте все, що воно не потрібно, то е я просто чого так за ці всі кормушки новомодні. Воно хороше діло, удобно, Ну, представте, вам треба, щоб купити кормушку за 10 тисяч, або там дороже. І то хай навіть за 5. Вам треба поросят кормити, і не одного. 7-8 місяців і прибульо дати за цю кормушку. Я то все розумію, ну все ж треба якби, воно вчитувати. Воно і так росте на простих отаких з обзьолів. Вон вибираю, я буду робити, покажи вікон обзьоли у мене. Я навибирав з обзьолів, дубових обзьолів, і з них буду робити кормушки, тепер і на далі. Даже возьмемо щелевий пол. На щелевих полах у мене кормушки, вон ще Вони корита глибокі, воно не розсипає з глибокого корита, не витягує. Якщо бувало, що я там нагелю багато, ще повне корито, тоді вони, да, так, або морду всовують, що типа, як на себе витягують, воно ж типа, лізе щось там, шукає, або в бік, ну, в бік мало, вероятно, тільки скрай, то висипають. А якщо я так по пів корито насипаю, пів корито там теж немало влазить, Туди кілограм, мабуть, 50-пів корита. И они не розсипають, едят, и хорошо, и ростут, и хватает всего. Так, с чего мы начнем в этом сараї? Значит, смотрите. По кормушкам. Вот второй год кормушка, работа деревянная. Что я сказал, дерев'яні кормушки. Вот второй год, э, год работает, насыпаем, всем хватает, все хорошо. Туда ваза, ну не знаю, килограмм 20, если насипати, больше половины, килограмм 20-25. Так же само ось, где пиратик. Просили покажи пиратика. Ось тоже деревянная кормушка. В том году я их делал, не помню, когда в том году. Ну короче, уже почти год кормушки. Работа, все четко. Казалось, гризуть, погризуть, ничего подобного. Даже нема надгризяных углев. Все из дубовой доски. Пиратик, покажи пиратика. Писав Ігор Хільченко, Показує піратика. Ось він іль оце, або ось оце пиратик. Наверно, той темніший, так? Да? Ну, коротше, десь із них пиратик. Пиратик, все нормально. Уже вони понабирали, ну, я не знаю, ну, скільки. ось Як по цьому, так кілограм 80, так? Да? Ну, десь кілограм 80, 75, 80. Наверно, десь так. Да, кіло 80 є. Пиратик ножка нормально, ну уже все нормально. Также такие самі кормушки. Вот тут. Эти кормушки я называю сундучки. У меня тут сундучка, она туда засовывает голову, їсть и ничего не рассыпает ни по бокам. Не вперед, не збоку. Тут у мене одне порося, якесь... Вон, одне якесь кашляє. Ну, не часто, ну, буває, оце як починають бігати. Одне порося кашляє, треба чимось проковувати. Така ж сама кормушка тут у вандрасів. Дивіться, які вандраси вже стоїть. Тосились... Не видно йому, він не бачить, куди йти. Ти бачиш, куди ти йдеш, чи ні? Так само. Сундучок. Кормушка сундучок. Вони залазять, їдять. Нічого не викидують. Ні на бок, нікуди. Сундучок, а тут арматура. Арматуру забив гвоздями і обварив. Отак. Оце виходить, ми зараз... У них убрали і я їм роздав, бо так я не зніму ролик, не, не розкажу по сараю. Якщо вони не їдять, а я буду ходити розказувати, все время вони будуть кричати. Ті свиноматки, які на нормі. На нормі це 3 кг в сутки, півтора вранці, півтора ввечері. Всі останні отці, цих постійно кормлять гровер, цих гровер, в тих гровер, ну і в цих гровер. Також в мене... Оці дві свинки, що я перевів з щелівих полов е на свиноматку І ось у мене три свинки, їх було п'ять Дві забрав чоловік е Теж це на свиноматку От дивіться, ці ось п'ять штук в мене були ось в оцій клітці Ось в оці клітці І в них була кормушка та, що я показую з стиральної машини. Що я зробив? Я порізав шифер свій <кхи> пополам і покрутив його на стінку. Стінка в мене йде через кожні 50 см бруски. І посверлив шифер і поприкручував длинними саморізами прямо в брусок. Понамічав де. Ну і він так, ну звісно, держиться, звісно, добре, дебело так. І тепер я поставлю кормушку сюди назад, як вона й була, або сюди, або набік, або сюди набік. І все, кормушку я ставлю в верхньої частині, тому що внизу вони е, пісюють, какають і воду п'ють. Так само тут кормушка вверху, понизу у них е, туалет. Чого я почав робити ось таким методом? Того, що в мене є шифр появився, я купив. І що я почав замічати? Профліст, стінка, де в мене контактують здоров'я, ну, свиноматка, отут от в основному свиноматки, от унизу вона стирається профліст, а ще нижче, де там вона носом, все одно ж нос у неї мокрий, буває там і насити, там, літом, ну, тобто воно по-разному буває, і нижня частина починає підгнивати, от сантиметрів п'ять починає підгнивати, а вище стирається краска, от вони лягають, труть іще, плюс, і ще й плюс ось він погнутий, весь того, що вони на саме його. А ну вона вон, яка здорова, покажи. Їй цей профліс як папіросна бумага. І я що дію? Я подумав, не буду я ждать, бо вона по-любому його підірве рано чи поздно, хай не в цьому році, а в следующем. Ну І виходить, що треба. Їх три клітки такі. Ота вона одна, оця друга. И там он третий, сейчас я покажу. И вот, вот так я ставлю шифер и прикручу, вот, вот тут у меня иди брус, и ниже иди брус. И четко, хорошо, и сюда тоже сделаю кормушку э, деревянную, метод сундучка, что-то такое, сделаю сюда. И хочу сюда перевезти именно в эту клетку четырех ландрасов, поделить их, бо їм уже там тісно. А в эту клетку четырёх э, других из клетки, где их восемь штук. Сюда четырёх и туда четырёх. Тут у меня было пять свинок. Тих, что я на свиноматку, что двух забрали. Из этих... И я им тоже эту клетку так само разобрал. Зняв кормушку, бо кормушка була арматура одірвана і передня стінка була, ну, така вже, підушатана. Я зняв кормушку, зробив так само шифер, покрутив. Кормушку в передню стінку підварив профілину 40 на 20 і дві трубки, щоб, ну, щоб вони не вигрібали. Ну, от бачите, корма вокруг немає. Оце кормушка, їй вже годівно є на три, оці кормушки. Вона з тоненького металу, ну, так, нормально, ну, а тут почало вже... Вони шиями його попрогинали, то я проварив квадрат трубу І вона ще годика два походить Ну а в цих нема кормушки Цим сиплю на пол, і ввечері. Їм кормушку ставити не буду А це ж мені оцих ландрасів треба, бо їх вже, бачите, в клітці їм вже починає бути тісно І тих треба перевести Бо в клітці теж Ось, їм теж вже тісно. вже убирать, Вони тут навалюють і обирати, вони як починають бігати, обирати тяжело. Тоже саме, вони не розсипають сундучка і їдять. Можуть на сундучку бути от маленького, тобто от поросенка, там 10 кг, до 200 кг. Хватає. Тут були в мене здорові, виростали на цих кормушках. Хватає, да я, хватає сундучка. Ну так, а такая бункерная, допустим, это самое первое, что я делал. <coughs> ну тоже нормально. <coughs> Просто получается, вот эта клетка, где они контактировали с профлистом, а та и та, их всего три клетки. Все остальные клетки, допустим, голова, я изначально новый, как я делал тут профлист, я сразу шифер покрутил и все, думаю. Ну, думаю, много профлиста все равно погнуть, почухають, еще что-то і взяв, закрутив шифером плоским І я вам скажу, не нарадуюсь. Так само ж ця клітка Плоским шифером покрутив зразу, як ще новий його робив, і закрив плоским шифером, і все добре. Дивлюся, воно все робота, нічого не зривають, все чітко, все отлично, все просто прекрасно. Лінда у нас виросла вже трохи. Лінда весом, я не знаю, ну вона вже, мені кажеться, на, ну я дивлюсь на газ більше, ніж кілограм 240-250, так? Да? Ну десь така, здоровенька. Ну того, що поросний росте. От далі Свиноматки F1. F1. У них должен був порос, був ще позавчора. Пороса нема, признаків по виміні. Що в неї буде опорос, теж нема. І того я розумію, що вони були непоросні оці всі 4 місяці і в охоту не заходили. Що будемо робити? Щось будемо робити. Будемо пробувати запах ряка, будемо пробувати голодовку, посадю їх на одні отрубі, утром отрубі і вечором отрубі. Щоб трошки підходили, я думаю, загуляли, загуляють. Я балакав з відврачом. У нього теж такі свиноматки і він каже, що в мене теж не загулювало після последнього поросу теж кілька місяців, а потім загуляла нормально, Що так, неізвісно. Ну я ще раз кажу, може їм то на комплексах колять, гормональні, я ж нічого не колю, в мене все так, може прийдеться колодь. Ну різати їх, вбирати теж я не буду, загуляє, прийде час. Обіз'янка, вроді би, нормально, барашка теж саме. Бачите, вони не гуляють, видно, що вона не гуля. І теж по виміні не скажеш, що вона, що в неї буде порос. Теж, виходить, не поросна. Ось таке теж буває. Ну, києвлянка, проблем вроді би нема з києвлянкою. Ось тут у мене станок, я робив станок, щоб не тільки дверка роз'їжджалася. Не тільки дверка відїхала, і свиня зайшла. Я зробив тут дверка і ще оця стінка одяга. Це перший я так робив станок. ті всі так заанкерів, тільки дверка робота. Так от, тут, де дверка не робота, ось, бачите. І оце воно постійно оце. Воно вже аж вибило там в бетоні, сантиметра два. От того, що постійно, це — двіження. Я затягую, тут ключами зажимаю ці болти, але ну все одно воно е викручується. Вона ж то чухається, то встає, то зацепляє і постійно цей люфт, і все відкручується. Надо його теж, я вже купив анкер. Сюди, за анкерю теж, і хай буде не треба, щоб під'їжджала стінка, тільки буде задня дверка Так що, друзі, ось цим я займаюся Тут так само Я зробив як, там газоблок десятка, я його обложив пліткою А тут так само, я шифер, прикрутив шифер і на шифер положив плітку Ця сторона нормально робота а та сторона, я так розумію, може, що вона сонячна сторона, і шифр нагрівається, і трошки літом, то він і грає. Володь, жарко, я думаю, це. І за те, що його корює, плітка відпадала. І я тут став так просто підбілювати і все. Підбілив, як їх немає. І все. А ця плітка, що є, не відриває, не відриває. Так же мені казали, що, типа ти думаєш, вибирати. А, ти ж хотів тюленів вбирати а їх на год. Ну, на год ставить не всіх. І з тюленів залишити ось цю клітку. Якщо їм міста хватить, хай будуть в трьох. Не буде хватати одного, виберемо, ставим двох. Це, щоб їх підтримати іменно год. Це їм ось пішов шостий місяць. Якщо буде точно 5 місяців і 9 днів сьогодні. Правильно? Правильно. 5 місяців і 9 днів. Ось. Оце вот хочу на ще хай растуть, получается, 7 місяців. І також хочу ще в гондрасева ставити пару э, кабанчиків. Пару кабанчиків отсю на тоже хочу оставить на год. Отже, вони дослід... ну, до Нового року якраз він там перед Нового Годом буде год, то їх якраз таки вбирати. Подивитися, які ростуть ці ландра з кантор, ну іменно габарітами. Ну а так по евкам будемо, будем щось робити, щоб загуляли. Поки то є свиноматки, які покриті. Поросят, я думаю, хватить, продавати не будемо, поросят, всіх оставлять будемо собі. Ну а так, друзі. Ну так буває. У мене не мене було так раніше з іншими сферноматками. Ну, колись була в мене стрілка, і стрілка так само, ми думали, що поросна, а прийшло час опороса, а вона прохолостила. Ну тобто не була поросна, було таке. Ну і з ефками це нормальне явлення. Понятно, ситуація не з приятних, кормив, кормив, ждав, ждав, і на тобі, і все. І вроді би кажеться, живіт є, вроді Вони позаті від того, що вони здорові. І їм треба, якщо їх садити на дієт, то це так, утром швидко насипає, відтікає з сараю, бо тут крики такі будуть. Так що отак. Ну а я зараз буду ставити і, сюди кормушку. Ну а сьогодні вже не буду, завтра перегоню тих 4 штуки, сюди кормушку поставлю і перегоню. А завтра тоді зроблю сюди дерев'яну кормушку з дерева, теж з дуба і сюди поставлю. І закручу шифер. І все, і у мене всі, получається, станки, де, можливо, контакт із профлістом, то все буде захищено. Якщо хто думає, внутрі робити профліст, якщо так, що вони не контактують, звісно звичайно, можна і профліст таке. А якщо вони контактують і такі здорові, різні, то краще і товстий профліст, тому ну, що в мене? я б брав його сюди тоненький, найдешевший. Или толстый нормальный профлист, или вот так плоским шифером, или там чем-либо другим. Ну там в кого что есть. Так что вот так, друзья. Ось мы позашкребали все в лодки. Сейчас грузим лопатой в тачку и, и вывозим. И воду также включу сразу, чтобы набиралась вода. Я сначала думал, может мне зарезать какую-то одну. На, на сало, на мясо. Они молоді. Сколько тут? Больше 300 кг. Так тут сало будет вот Не знаю. Не знаю, да? Э... Так что, то так, друзья. Все, вода набирается. Ну, а мы будем собирать навоз в тачку. И вывозить. Всем пока!